န္နာ၌ဟောကြအပ်တော်ငါမရှိလင်ငါဟာမရှိတရားဒေသနာတော်တာသဘင်ခကိုရှေုောသခင်ရှင်ော််ရမာကရုကိုအရံပြုကာတေဖွ်ဆိုပာ်ဝာအာတိတကထာကိုစုပူဇေခြင်းဖြင့်သတတိာရအောင် ယောကပ္ပကောတိဟိဘိယပမေယံကာလံကရုံတော်တိဒုကရဏိခေရံကတောလောကဟိတယာနာထောနမောမဟာကရုဏိကတတ္တာယောနာထောဝိနေယမြာစွာတတဝါဤဈန္သာစီပါလုလတောင်းတဂုံပေါင်းခါသည်ဖြင့် နာထမြညာကျင့်ရှင်တော်မြတ်ဖရာသည်ကပ္ပကောတိဟိပိဂရေကဘာအေရွဲ့တင်ချတုဖြစ်တော်လဲအဘေမိယယွဲ့တိုင်တာဖောပြခြင်းကမဆွနိုင်ပါသောကာလလေးသင်ခေတိမေကဘာရှိကြတော်ကာပတ်လောကဟတယတတတလောကျိုစီပွအလု့ အတိတ္တကရဏိယောသတ္ చె လေအင်္ဂါမਿੱတာជីမသမိတာနိသတ္ထာသနီစဉ္ညကြီးဟုချက်တိထဝေ90အစုအလုံးခဲ့ရင်တော်အမှုရောကိုကရွန်တော်ဘုရားဖြစ်ဟန်ဤတန်โจကုအထတော်မူရသည်ဖြစ်၏ခေရလခြေမြေလုံးအသ်ဆုံး၄ရက်လုံးဆေဝံ구ရပေမဉ္ဇင် ကတော်ဘဝတနခြင်းမညာစွာရော်တမူကြရရာလိတမဟာကရုီကတ္တဝာမြရဝဲတာကဲ့တဏှချခင်မာကရုဏင်ဖြတော်မူသောတဏနတသဝိနယာမြစွာတချစပွလူလတောင်ကုပေခသညြင်နထမြာထုရှတောမြတ်ဖရာအာ ouvert rightущ� म् न änd Connie, करोईयो जोसी कुचादी, आथुबावादो decent Ότανा य SWEप शेप शेटӫ Dr evidenh, Youuar these. Youuar this. i d e n t i ရသဗျာဟ <tr> ေ <smáng> <t> ာကြားတော်မူခဲ့တဲ့ဒေသနာတော်တွေတဲမှာဝိပဿနာဉာဏ်အမြင်ဖြင့်စင်ကျင်စစ်နိုင်မို့ဆိုပြီးတော့တသန်တရားတုံးကလွယ်မှာပြီးတော့ထင်းမြင်ယူဆလာကြတဲ့အစွဲအလမ်းတွေကိုရသဗျာသခင်ကိုရမြတ်ကရှင်းပြတဲ့အနေနဲ့ဒီတု်တ်တေကဟောရဖြစ် သုတ်တန်ရဲ့အမည်နာမကိုနတုမာကသုတ်လို့ခေါ်တယ်။နတုမာကရဲ့အဓိပ္ပယ်ကပါဠိလို့ဆိုရင်တငဟာမဟုတ်လို့ဆိတဲပရကတောလုဟနာဟာဟာဒလုပီတာ့ာကာကိုညဆာကဆုံးအောအာပေတဲနေနဲ့တင်တိုဟာမဟု်ဘူး။ အထင်မှအမြင်မှတဏ္ဍာရမှာအလွန်ရှိကြခဲ့တဲ့အထင်မှအမြင်မှတွေဟာလူတည်းစိတ်အစင်မှာွဲကျင်တယ်စွဲနအန်အ်ကြီးမားစာစွဲးတော့နေတယကမလအအစွကပြုတ်ဖိုာတာအာြင်မလွ်ထ်ထင််သုံးသတလို วิปัตตนาญาณเนี่ยสิ่งใหญ่3ตั่มวิปัตตนาตอนญาณเย่หล่าได้อาการมาดีอส้วยฤากินตัวไหนงาไม่ရှိหยังရှိวูสร่าตะเกเปลียวไปเลยสรยยရှိหยังงาหရှိมะเลยบ่เออหลရှိหยังเนရှိนะตู အဲ့တော mode mode mode mode mode wow ့ငါမရှိနဲ့ငါဟာမရှိဘူးဆိုတော့လို့ तू မရှိရင်လေ तू ဟာမှမရှိတာလောကမှာ तू ရှိမှသူခာဆိုတာလည်းရှိနိုင်တယ်ငါရှိမှငါဟာဆိုတာလည်းရှိနိုင်တယ်အဲ့တော့ငါဆိုတာဘယ်သူ့ကိုငါလုတ်နေကြသလဲဆိုတာဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့စစ်ဆကြညပမဖခငရရပနေသူမယ ရသဗျာဟောကြားတဲ့တရားတော်ကိုနာပြီးတဲ့အခါကြလို့ရှင်။ a n နာခြင်းညောင်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အတိညာတစ်ခုရလာမယ်။အဲဒီရလာတဲ့ဒုတမယကိုပဲအချမယည်ရသုးသပပီတော့ကြိက်ရာလုမတွငါဆိရာမတွေ့ရဟာဆ်ရှာသုတေခဲလုံးထဲမှ အာဟံကာရမမံကာရမာနတရားတဲ့အာဟံကာရဆိုတာငါလို့အထင်ရောက်စေတဲ့ဒိဋ္ဌိမမံကာရဆိုတာငါဟာလို့အထင်ရောက်စေတဲ့တဏှာထင်မြင်ယူဆတဲ့မာနလို့ဆိုရဲဒီတဘာဝတရား၃ခုဟာလူရဲ့စိတ်အစဉ်ကြီးဆူလွှမ်းမိုးပြီးတေထာအကြီဆူလမုထားတဲ ဒီတရားတွေအမြင်နဲ့ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကြီးစိုးဓာတိအတွက်ကြောင်းဒီဝိဒနာမှာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ယုတ်တရားနံတရားတွေကိုယုတ်တရားနံတရားလို့မမြင်ပဲနဲ့ငါလို့သွားမြင်တယ်။ငါလို့မြင်လိုက်သဖြင့်ငါဟာလူလည်းပဲမြင်နေပုံ။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီအမြင်ဟာငါလို့မြင်တဲ့အမြင်က တတိ့အမြငိိမတူတဲောလေးေကအတ္တတေှအေတောဟမတမိအေတော်မအတတလအမမဆိအစွဟာွဲထားမုဟာတရဲ့ွဲူထာမှု ఏ దవ హంబంద మీసరా మాన ะရယ်ဆ so ွ muse, ဲယူတာမူ ఇ తో မိ అట్టా ဆိုတာຈະတော့ဒိဋ္ฐิရယ်ဆွဲယူတာမူလို့တဏ္ဍာမဏ္လိသုံးတဲ့သဘောဒိဗေယား။ဒါကြောင့်မို့ငါမရှိဘူးဆိုတာအတ္တမရှိဘူးလို အဲ့တော့အတ္တလို့ဆိုတဲ့မာရွဲ့နဲ့အယူသတ်တစ်ခုပြုလုပ်နေတာဟာဒိဋ္ဌိပမခုြောင်းလိုထ်မှ်တထမှသည်တွက်ကော်ငရှိလာသ်တွကြောင့်ငာဆိုာတွပမုတအဲာရှိလိုာတွေရှိလတဲခကျမဆုနလန်ခုကလိုထင်တာဆိအူသတ်ရဲ့ နာဟာလို့ထင်တဲ့တဏ္ဍရေဒီကုက္ခာစိတ်ထဲမှာအလွန်ဖန်းချုပ်နှိုင်းနေတဲ့စိတ်ကိုဆုပ်ကိုင်တွန်းထုတ်နှိုင်းနေတဲ့ဥပါဒံတရားတွေဖြစ်တာဘုံဥပါဒံဆိုတာအလွန်ပြင်းပြင်းထန်ထန်ဆွထွအဲစွမှုကခဖြတ်ဖု့ဆိမန်လွ်ဘအအစွရှိနသသ क ् य ပြိစာမဥပါစွာဘုရာဟောတ်ဥပါာပစ္စယဘုံ ឧប াদান ဆိုရဲစိတ်ဆွဲလန်းကြီးပြင်းထန်လာလို့ရှိရင်ထိုဆွဲလန်းကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ဘဝတစ်ခုတိရောက်တဲ့ကံတရားတွေလှုပ်လာကြတယ်ကုသိုလ်ကံကိုလှုပ်တယ်အကုသိုလ်ကံကိုလှုပ်တယ်အဆွဲလန်းကိုအခြေခံပီလုလုပ်တဲာမှာအွလကိုခေခံအကမလိွလတခေခနေတနာမှ ဆန္မုဆနေရာမှာတဏ္ဟာပိုပီတော့เจပြတ်တယ်ဒိိကသူလောက်မเจပြတ်ဘူးတာကပိုပြီးတော့เจပြတ်တယ်เจင်လဲเจပြ်တယ်အအားလဲပို့ကောင်းလာတယ်အဖြစ်ာ့ဒိဋိဆိရယှိ်းရွဲပိုပြာပြ်ကြီးအပြောတာတဆိင်မှိုင်းရွဲက်ရာ ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ထဲမှာခိုင်ๆแย่แย่ဆွဲသွားရင် नीय တ္တမိสัท္တဒိဋ္ဌိလိုခေါ်တယ်။အဲ့ဒီနိယတ္တမိสัท္တဒိဋ္ဌိဆိုရင်ယူဆတဲ့အမြင်မှားကြီးရှိပြီဆိုရင်အပယ်ငရဲချရငတောမှကခီောခနောဆမှဘောောဆိအနိမိတဒိရပုရဲသူမလမနနအတ် ໄຂမြဲတဲ့ပုံအလွန်ໄຂမြဲတဲ့တင်းငုံကြည့်လို့သံတရာထဲမှာໄຂမြဲနေမဲ့ပုံကူလို့ဒီလိုဆိုလို့သံတရာကထွက်ဖို့ဆိုတာအလွန်ခင်းသွားတယ်။ကဘာပြည့်ရင်တော့မပဲကဘာပြောင်းပြီးတော့ငရေဒုက္ခကိုခံစားရတယ်။ဒါကြောင့်မို့လို့အပြစ်ထဲမှာတော့ဒိဋ္ဌိကကြီးတယ်လို့ပြောရအောင်။သို့တော့သူကလည်းလူလူကူကူနဲ့ဖြေပြောငးလုရတ်လုပြောရော်။ တဏှာနဲ့ဆိုင်ရပိုးလကူလှိမလင်းမြန်မြန်ပြောက်ွနုင်နေဖြရလိုရ။ြောင့ိုေန်ိင်ပမမဲစငတမဲိုတဲအူဆဲကတလရသွာယသေတပတိမဲ့ဆိနေတယ်မသူကရးပနပေါပထမအစ်ပမသူရှင်းပြခကခံရတိုးတလုမြင်နေတဲ့ ตนาอส้วยจ้ะတော့တောတပတိမနဲ့လဲပြောင်းအောင်မရှင်းနိုင်ဘူးသကရာဂမိမနဲ့လဲပြောင်းအောင်မရှင်းနိုင်ဘူးอนาคามပြောငမလေပါုံတ္ရောသခကာ့ပြောရှငရတြု့ပူပီးွဲတပြော်တစွဲပူြင်ထန်လိုပြော် ၄ခ in <Geralden> so ျိန်၄ခါ၄မဲ့၄ခါကြာမှဒီတဏာွဲကိုုနိုင်တယ်အဲဒီေဖြစ်ဖိုာအမဒမာအရေကြလိစွာဘုာကောတာိဘူငမိလို့ရှင်ငါဟာဆိုာလ်မှိဘူိသေခအောငိြ်စာဘးဒီသုတ်ိအဲတေအကာရမမက မာနုတေယငါဆိုရက်အထင်မြင်ကိုဖြစ်စေတတ်တဲ့ဒိဋ္ဌိရေငါဟာဆိုရက်အထင်မြင်တွေကိုဖြစ်စေတတ်တဲ့တဏ္ဍရေဒီနှစ်ခုဟာဥပတ္တံတို့ဆိုတဲ့ဆိုသဖြင့်ဒီနှစ်ခခခထာရှသကအရှိာဘဝပ်နင်ဘု ဘဝမပြတ်လို့ရှင်ဘဝပစ္စယဇာတိဆိုပြီးဇာတိလာဇာတိရှိလာလို့ရှင်ဇာမရဏံဆိုတာ ਨੇ အဆုံးသတ်ပဲဒီကြစေ်ရရတယ် အဲ့တော့ဒီတခုကိုရှင်းဖို့ရအတွက်အခြေခံအတိညာအမတ္တမယေကြည်တာပေါ့အဲ့ဒီအခြေခံအတိညာကိုယထာဘုဒ္ဒညာလို့ခေါ်တယ်။ယထာဘုဒ္ဒညာကကရမုတမရှိမရှိတွကောင့မှလု ʺsīnʺsīnʺi nāī mapsītāya. ʺsīnʺiārīgu ngālut duuregā lōnī chāda lē. ʺsīnʺā lōnī chāda lē. ʺsūrē nīyāpā. ʺsīnʺāpīyāga. ʺtānāṭhīnkheya tāukmā. ʺsīnʺaukulākū kārētēmē. ʺtabitdhamā nālāng abhītni āyayā. တဝိဓမ္မနာလံအပိနိဝေတာယတဘာဝတရားအာလောဟားတဲ့အပိနိဝေတာငါလုလဲတွေးရမယ့်ဟာမရှိလတွေမတတော်ဘတွေးုလည်းမာှိနေတရုပ်ခြဖြနမဖြြစ်လု မထားဘူး यार မတဲ့တဲ့တရားပဲငါဟာလို့စိတ်ထဲမှာနှလုံးသွင်းမှုမတဲ့တဲ့တရားပဲအဲတော့သဗ္ဗိဓမ္မာနာလံဘိနိဝေဒာယဆိုတာနာလံဘိနိဝေဒာယရုပ်တရားတန်တရားသင်္ခါရတရားတွေဟာငါတို့နှလုံးမကဘာလနတတလေကလမယရသာတရားတွေက သို့အချိန်ပိုင်းနဲ့အကြောင်းအပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ဖြစ်လာပြည့်တဲ့အခါမှာပြက်သွာနေပြီပြပီး v a r ပြော်းလဲနေတဲ့ရသာဖြတယ်ပေားလဲနေတဲအရာီတခုကွာပီးာလုပြောမဆမတင်တော်သသမတတောလုဆပေမဲ့တအာလုံဟာ ယုတ်္တမအနန္တမသင်္ခါရတရားတွေကိုငါလို့ဆွတ်မှတ်နေတာငါဟာလို့ဆွတ်မှတ်နေတာအဲ့ဒါကိုပြောင်းပြန်ပြင်ပြရမယ်ဒီအမြင်ကိုပြောင်းပြန်ပြင်ပြရမယ်လို့ဒီလိုဆိုလို့အလြောပြပြငပပြးလမြင်လတဲအမြငကိရတမကမြငြနိလိ အဲ့တော့ဒီသုတ်တံမှာဆိုရင်မြတ်စွာဘုရားကယံဘိခဝေနတုံမကံတံပစေထဒီစကားကအစချီပြီးတော့ဟောထားတာ चित्तयान တို့သင်တို့ပိုင်းဆိုင်တဲ့အရာမဟုတ်တဲ့တဝဝတရားကိုစွန့်ပြစ်လိုက်ကြတဲ့ ယံဘိခွေနတုံမတပဇတဝိနုမုင်ာကိမင်ု့ဟာမဟုတ်တအရကိုစ်ု့ခပနဟတယဒု္ခယဘဝိတတိအဲ့ဒါလို့ြနုင်မာတွေကိုရနုမတကုစ်ုကုရနုင အဲ့ဒီုံးဖြတ်ခည်ိတခလို့်အခြေအောင်ခ်သာြလိမအလု့မဟု်လိုင်တဏ္ခေအနကိခ်သခိမနူးလို့ူိုပြတာံခူတမကမ်းောမဟတရားကို်ိကကလလူွေထာုထ ကလေးစုတ်ကင်တိုက်ပိုက်ထားလဲဆင်ငါလို့စုတ်ကင်ထားတယ်ငါဟာလို့စုတ်ကင်ထားတယ်အဲ့ဒီစုတ်ကင်ထားမှုတွေကိုလွတ်လိုက်ကြလို့ပြောတာဆိုရဆိုလျှက်စင်မိကျိုးကိုအ သင်ခါရတရားတွေပေါ်မှာငါဆိုတဲ့အတွေ့ငါဟာဆိုတဲ့အတွေသာပြုတထနတဲ့စတ်ไก่ထကလလနေမလလတဲမုတလမုစခပတလဟတရံဘိတုမကတပဇထသမုတ်ရကိုလက တံရောပင်နာအဲ့ဒါလို့စွန့်လပြီင်ဟတာယဒခပေက်းသလို့််မယလိလညပခနတမကမဟုဆိုကြောတလဲတုခတ ဘာကူငါလို့စွဲတယ်လေဘယ်ဟာကူငါဟာလို့စွဲတယ်လေလို့ไล่ပြီးတော့ជីလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှင်လူတိုင်းလူတိုင်းလေပြောอยู่เนียนပြောတာမဟုတ်ဘူးงาကงาဟာကဆိုเนี่ยอပြောเนี่ยပြောနေတာだပြည့်งาဆိုတာบะดูโกပြောတ်လေလိုပောလမ်ဆသရဲ့ตัณရိတယခမမှိတအဲာလိလက်ထုပြောလိုက်တာ ጋጨጊገጋጸጥገጕጃጠጋገጇጪ ገገጐጃገጉጀገጦገጠጴገጠጃጒ ገገጠጀገጋ No just what will O In third, keeping t h က t Abического boy who c h i e f i a 1- wrest 9- They have not required 먹 cities <laughs> but work. 4-цион religious <laughs> to board organic science. 4- mogąम converge or analyzing your body value! First, 45-st brain tips <laughs> 4 are viewing into each body. 4- osoby b a l l a d a r a d a p a d s i v e 각 и л d e вами! 5-0 main to each န <coughs> <coughs> ာနဲ့ကင်းကွာသွားတာနဲ့တပြိုင်နဲ့ဘာမှလှုပ်နိုင်တာမဟုတ်စိုင်းတတိတခုမှမရှိဘူးရုံးနေนานနှစ်ခွပေါင်းစပ်လိုက်တော့မှလူဟာစကားပြောတယ်ကြီးတယ်ငိုတယ်လှုပ်ရှားတယ်ဆိုတာဖြစ်လာတာအဲရုံးနေนานတဲ့တခုစီခွဲထားလိုက်လို့ရှင်ခွဲလိုက်တာနဲ့တပြိုင်နဲ့ဘာမှလှုပ်ရှားမှုပြောဆိုမှုဆိုတာဘာမှမရှိဘူး မ <coughs> ဟ <laughs> <everyanha> ုတ <palsy> ်ပေါင်းစားလိုက်တဲ့အခါလှုပ်ရှားဥပမာဗာနဲ့တူလို့ဆိုရိုဘော့ဆဲယုတ်ကလေးလိုပဲဆဲယုတ်ကလေးကကြိယာအစုံတက်ဆပီောထာလိ်ခါမလုှာ်သွလာ်ပြောဆိလုနိုင်ာစဖြုတ်လိ်ဆို်တလုရှမုဆာဒီဖြနိုအလပအခြပြီခြရှ် တို့ရတဲ့တွေရဲ့တဏှာမှရှိတယ်။ရုတ်နဲ့နဲ့ဒီနှစ်ခုဟာယုတ်ကြည်တက်တဲမုနိုင်ဘူ NaN ဤတက်ကလည်းဘာမှမလုံနိုင်ဘူး။ရုတ်နဲ့နဲ့ရက်ပေါင်းစာတခကသလာတယလာအသလေောြညလတပစပ်ုကာငပြောမလာ a n ကောင်ငါတို့ပြောမလား။ပြောရတခပောမအဲပောသမယ့်ဟာ ငတာတမု sanya, sanya, ngā lo, ngā ngā ngā ngā ngā ်ဘူငါလို့ပြောเสีမရှကောင်တော့ဆိုရင်အဖြ်ပီးတေဖြစ်ပြီပြ်နေတဲတရခားာြ်တလို့ပိုငလ်မုတူလ်မု်ဘူးငရှိဘူးငါမရိသည်အတွက်ကြောင့ာဆိုတာမလု့ပလို့ဆလ်အဲ့မှာြွားကကဝိပနာ်နင်မြင်မှသိနို်တာယထာဘုတ္တဉ် စင so ်က right. ြင you know, ်ဖို့လိုအပ်တယ်ကော။တမန်အသိဉာဏ်နဲ့တော့မသိနိုင်ဘူး။တမန်အသိဉာဏ်နဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဟေးငါစားရပဲ啊လဲလို့ဆိုရင်ကိုယ့်ကိုယ်လည်းညှိုးထုပ်ပြီးဒါငါပဲလို့ပြောကောင်းပြောနိုင်မှာပေါ့။သူ့တို့အဲ့ဒီသူလည်းညှိုးထုပ်လိုက်တဲ့အရာဝခုသူ့စ််မ်လာမလ်မုတ်သူလုံထာလ်မဟုတ်သူနဲလ်သ်ိုင်ာလ်မု်ဘူ သူတဘာဝအတိုင်သူဖြစ်ပြီးတော့ပြက်နတရခု်ပမတူဆရကိမရှနေတပ္ကလပောတနသသသူမျိုးစနေသာသပေါလပေါက်ပီသသကထွာပီနောဆတောပသိတသသာအာသွာပီးပကိလသွာလုဖြစ်ရါ အဲ့တော့လူရည်ခန္ဓာမှာရှိတဲ့ယုတ်ညံ့နေတာလည်းပဲဒီသဘောပဲသူသဘောဘွားနဲ့သူဖြစ်နေတာသူမျိုးစေ့ကြောင့်သူပေါက်လာတာပေါက်လာပြီးတော့အချိန်မီယူသူကပျက်စီးနေတဲ့အရာတခုတောင်လည်းဖြစ်တယ်ပြောင်းလဲနေတဲ့အရာတခုတသလူရိတမှရှနေတ်လထနေကြတယရှိနောမုတ်ဘရြောပြီောနေတရ တခုဖြစ်ပြီးရက်သွားလို့ရှင်နောက်တစ်ခါဆက်ပြီးတော့အစားထိုးနေတာအဲ့ဒီအစားထိုးနေတာတွေကိုတူတူပဲလို့တူရရဲ့အမြင်ထဲမှာမှားရပြီတော့နေတာဒီလိုဆိုလိုတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကသင်တို့ဟာမဟုတ်ဘူးလို့ဆိုတာသင်တို့ဟာမလုံဘူးဆိုတာယဟန်ကြောတဲနေသင်ု့ုသာမဟုတာဘကောသာမုတ်သငမရှိ တ <Sess> င်တို့ဆိုတာမရှိလို့တင်တို့ဟာမဟုတ်။ယမ်းနေကြတော့ဘယ်လိုနှလုံးသိနေလဲဆိုငါမဟုတ်ငါမုလည်းလမရှိအဲေ။အဲတမြစွာကဘဟာာမုတလေ။ဘယာမဟု်တည်းတခုစတခုရှစခုဘိခနတုမကတပဇော။ ဘောအရာဇဂါနဲ့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှင်မျက်လုံးလေးဟာတင်တော့ဟာမဟုတ်ဘူးမျက်လုံးလေးဟာတင်တော့ဟာမဟုတတပထအုလစထကကလတွမနလိိပမနေပရမမဟုလိပပလပှမုတ်လု့လြောအ လွတ်ထားလိုက်ကြလို့ဆိုလားတွေ့တံမှုကိုတွက်ခိုင်းတာညလုံးကိုနှုတ်ပစ်ခိုင်းတာမဟုတ်ဘူးညလုံးကိခိုငမုတ်လုသည်သငာမုတသမုသည့်ညလုပမှာတွတမှုနဲဆုကမထာနလတိတ်ဆုကမာနဲ့ငါာဆို်ဆကထနဲ့ဒာတားတသကစ ရဲ့လုံးကနေစပြီးတော့ပြောလိုက်တာခန္ဓာကိုမရှိတမြတ်အလုံခုံပြီတော့မစမှာแလုံလာမဟးမုတုားကု်မျက်လုံတသတလူတင်နေကြတဲ့မျ်လုံးတပြောလူတလူိုင်မာမျ်လုံရိအမျက်လလ်စစ်ပီတော့ကြိက မျကုမှာမ <Baldai> ိုးထာမယ်ပါစက္ိုလုအသားဆိုိုလိုပါရိုလအသာိုတအမလုအသာိုရိတဲ့ရုံိုတဲ့အဆင့်အာယုံရထတအတ်တအအจတ်ကိုပတစလိုကအသာို် မြလုံးကြီးကိုအလုံးကြီးကိုတော့ဒါကသတ္တမရာဆက်ခုလို့ခေါ်တယ်။အဲ့ဒီသတ္တမရာဆက်ခုဆိုတဲ့မြလုံးကိုတည်သေးချာချာဓာတ်ခွဲကြည့်ဓာတ်ခွဲကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်အဲ့ဒီမြလုံးကြီးတစ်ခုကဘာတွေပဲတွေးနေတော့မြလုံးကြီးကိုဆန်းစစ်ပြီးရှင်းပွေကြည့်လိုက်ရင်မြလုံးထဲမှြောကြောမမာအခြနေတပထပဲတွေးနေတ အ a r k ီ t e d v a بد shipping pajamas 51 me m i s i c h i t ု a n Those are�'ahsura i n t e g ပ i me engaged not the way I told 我的 ällen 有偿 is i န n and one. 他們身ီ kn 님이 JWTO c ် n repeat paradoon 一切 simply any conferences 在现時 newnesco Wei。你的顧客 Fed usi? 具 zitaan nice, these are metri fashion gibt paradoon 一切 your pockets, has o magra min destrual me suya 换阿 otwa ill свет 你的顧客人 switch has the center of the realm, إ v a ဘယ်လိုကထုတ်လောက်ထားတာတော့ဆိုအဓိကကကံကနေထုတ်လောက်လိုက်တာကံတရားကနေထုတ်လောက်လိုက်တဲ့အပေါ်မှာဥဒုဒုအာဟာရတို့ကထောက်ကုတ်ပေးတယ်စိတ်ကနေပတ်မိုးပြီးတော့ပေးတယ်ဟုတ်ရုပ်တရားမှန်တဲ့မြတ်အကြောင်းလေးကူနဲ့သက်ဆိုင်တအသူဒီအသာဖြ်ပေါ်လတဲချိန် က <arak> ံက so န fe ေပြီးတော့ကံ့ကြောင်ဖြစ်ပေါ်လာပြီးတော့ဥတုတို့အာဟာရတို့စိတ်တို့ ਨੇ အလုံးထောက်ပံတသာီရလုံပေလပအမလုံီးနေရမှာတတ္စခုဆရာမှာမျာလော်ရှိသလဲဆခကတကြပတွအတကြပမှပန်မလမကလာစတ် နန်းစုကြိမိစိုးလို့ရှင်အနံ့ဆိုတာရှိတယ်လရနဲ့ရဲကြိမိဆိုရင်အယတာရှိအ်တုပြံပီးောကြောင်းတ်ခုဖြစ်ပါ်နေတင်း ਨੇ ဩတရိတောင်လတောအမျ်လုံးမှမ်လုံးဆိအသားိုငဟာတကြီး၄ပရဥပါု်၄ခုရယအစင်အနာဩာဆိတဲ့ဒီဓာ်ခ် 4คู่เยไอ้ឧបารายုတ်4คู่เยปေါ้งလိုက်တော့6คู่ဖြစ်တယ်ไอ้6คู่อ่ะဘယ်လိုမှခွဲလို့မရတဲ့6คู่အများံတွဲပြီးတော့နေတယ်6คู่သို့တော့တစ်คู่နဲ့တစ်คู่သဘာဝချင်းတူသလားလို့ပြောမတူไอ้သဘာဝချင်းမတူတဲ့6คู่တို့ထင်ထင်ရှားရှားရှိတယ်ပေါ့เนาะအဲ့ထဲမဲ့နောက်ထပ်5သိသေးတုံးဆိုတာជីလိုက်မယ်ဆိုလိုရှ် ဘာဝဆိုတဲ့ဖွမျိုးစိတ်မမျိုးစိတ်ဆိုတာအဲ့ဒီပါရှိတယ်ဘာဝဆိုတဲ့ဖွမျိုးစိတ်မမျိုးစိတ်ရှိတယ်တန်ဘဝဆိုတဲ့တုတ်သွေးဓာတ်တစ်မျရိတပအဲလုံးထမှာဉလုအသာီမှရှိန်ရပြောတနောတခါခန အဝိတ no ိတ်ဘောဂရဲ့ရှစ်ခုကိုခေါ်တယ်ဓာတ်ကြီး၄ပါးရဲ့အဆင်းရဲ့အနံရဲ့အရသာရဲ့ဩဇာရဲ့ရှစ်အထမှပ်ထကကထညလကနောကစ်ပပြနစာပြဖြန်ပျပျက စဉ်းစားကြည့်ပေါ့งาတကောင်ဟာမသေးသေးဘူးဆိုရင်ဒုက္ခနာကွာမပုတ်ဘူးလေမပုတ်หรอกเองาเตะต๊อบิဆိုလို့ရှင်ปုတ်มาวะเตะจ๋าบางรุ่นนึงဆိုရင်ชีวิตะဆိုတာไม่มีหรอกชีวิตะทิ้งไปทาทิ้งไปทาได้ด้วยเจ้าตัวปုတ်ตัวเปี้ยงเลยตัว ไ <laughs> อ <laughs> <hans> ้เจกะเตตาเรာายเนี่ยมันปုတ်ผูรู้เปลาะก็บอกจะไล่เลยตัวตนถัดป้องนี่แหละเนาะรู้แล้วปုတ်မုးไม่เข้ารู้ตัော့ทีอ่ะยุคกระถัดแล้ားပြာ့ तू กု်ตัวไดပီတာ့ဖြ်นี่ไอ้เราာแท้ละยာ်ာแท้ละ် ခန္ဓာ6 <laughs> ခုတည <between> <language> ်းကိုဒီ၃ခုထည့်လိုက်တဲ့အခါကျ7ခုဖြစ်သွားတယ်။ဟုတ်။ဒါမျက်စိထဲမှာကြည့်မယ်ဆိုရင်တရားတွေတွေ့နိုင်တယ်။မျက်လုံးကြီးထဲတနိုတ်တအထပလု့ရရှတခနကကပြ်နပီတနေတကပတရိ်။အကပရယလညမုံမှကုလုရိပီနေတ် အဲ့တတ်တမာရစကုရဲ့မယ်တစ်ခါစကုပတာရဆိုရမျက်စိအခြေလေးတစ်ခုထည့်လိုက်လို့ရှင့်အားလုံး73ခုသွာအဲ့ဒီဟကံောဖြစ်တာ73ုဟကံောင်ဖြ်တာ7ုဒီထဲမှာတ်၄ခရကံောင်ဖြစ်တကစိတ်ြောငစ်တာက1ု ဥရကြောင့်ဖြစ်တာကအဲ73ခုဥရကြောင့်ဖြစ်တာက73ခုနော်အာဟာရကြောင့်ဖြစ်တာ73ခုကံစိတ်ဥတုအာဟာရနောလိအပောခုရှိနိ်တယ် ไอ้36ขุก็เปลี่ยนไปแล้วเปล่ามาเลยสมมุติอย่าง4บาเยนับไปแล้วอศีลเยอนันเยอยตาเยอสาเยป่องไล่တော့10ขุตํบวะเย9ขุไอ้9ขุကိုกัญไสอุตุอาหารอาจารย์4บาเนี่ยหยอดไล่ลง46ဖြစ်တ် အရလို့ပါ36မျိုးဖြစ်သွားတယ်เนาะအဲ့ဒီ36မျိုးတဲ့ပြီးတော့ဒါကကံ့ကြောင်လည်းဖြစ်တယ်ဒီဒီဓတပရအနအယတာဩဇာတအထကလယုသမတအဝိနေဘောယုခုအဲခုက ကံကြောင်လည်းဖြစ်တယ်စိတ်ကြောင်လည်းဖြစ်တယ်ဥရုကြောင်လည်းဖြစ်တယ်အာဟာရကြောင်လည်းဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကိုမြီပြီးတော့နေတဲ့တံဗဝလို့ဆိုတဲ့ဓာတ်မျိုးကလည်းပဲကံကြောင်လည်းဖြစ်တယ်စိတ်ကြောင်လည်းဖြစ်တယ်ဥရလည််အာောလအက်တောကကံအာဟာနဲမြောကတခတော့36ကတစီတ္ စီဝိတာအသက်ဆိုတဲ့စီဝိတိန်တရီအဲ့ဒါကကန့်ညောင်တာဖြစ်တယ်။နောက်ဘာဝဆိုတဲ့ဖွမျိုးစစ်မမျးစ်ဒါလ်ကနောငြတ်။တကမနောပီစကပ္မျကစိအကြညလည်ကောင်ဖြစ်တ်။ကပကူအြည်လ်းကနောငဖတေါင်း်တီလေခကကမျိ်ကြောင်ဖြ် ခဏက36ခုရည်ဒီ5ခုရည်ပေါင်းတဲ့အခါကျတော့40ဟောမျက်လုံးဆိုရတဲ့အဲအခုလို့ရုပ်ပေါင်း4ရပြေလုံတုံ်မှိမ်ဆလို်ခွဲခပီးိလမယင်ဒီတွရ။အော့အ်ဖွဲစထာတဲမျလုံလုပပီော့ာလုပြောလရပြောလို့မရဘတဲ ငါဟာလို့ပြောလို့မရဘူး။ဘာလို့တုန်း။ဆ ায় ာဆ ায় ာအကြောင်းတရားတွေကဖြစ်ပြော့တာတရာသကလလဲပြောလုမရဘူာလုလဲပြောလုမရဘး။ဒထမှာငါဆခဆိလ်မှိဟလုပြောစလ်မှကြွာားကဒီတကို်ခအနရှတောန်တအတရှတော ငါဆိုတဲ့သဘောကလည်းပဲစိတ်ຕົုံပြီးတော့နေတယ်ငါဟာဆိုတဲ့သဘောကလည်းပဲစိတ်ຕົုံနေတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ဒီမျက်လုံးဆိုတဲ့အရာမှာမျက်လုံးဆိုတဲ့အရာငါလည်မဟု်ဘူးဟာလ်မဟု်ဘူသာဝတရာမြတ်တရှိတယလည်မရှိဘူးပိုင်တယ်ဆတဲအရာလည်မရှိဘူတဲ့ဒကြာမုလို့တုာဆို อนัตตลักษณะရဲ့ရှုခွက်တစ်မျိုးပဲပေါ့အဲ့တော့วิปัสสนาဉာဏ်เนี่ยကြီးလိုက်မဲ့ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီလိုอนัต္တရှုတော်ငါနေပြီးတော့မိမိရဲ့မျက်လုံးကိုပဲยถา부တ္တဉာဏ်เนี่ยကြီးလိုက်တဲ့အခါမှာဒီအမြင်မျိုးကိုမြင်လာတယ်ပေါ့ ਤ ုံညာဆိုတော့ဒါကြောင့်မို့တौတန်တစ်ခုမှာမြတ်စွာဘုရားကဘယ်လိုခေါ်တော်ဆုံးအတ္တာအတ္နီယနာ မြလုံးဆိုတာတဲ့ဘာမှမရှိတဲ့အရာတစ်ခုဖြစ်တယ်တဲ့ဘာမှမရှိဘူးဆိုတာမြလုံးညီငါလည်းမဟုတ်ဘူလ်မုတ်ဘလပြလဲမရှိလုထုပြเสีလဲခမရှကြ်မမမှိတရာသခာတသက်ညသရှလု့ဒုပ robot ဆိုတဲ့စက်ယုတ်ကလေးကိုတခုစီတခုစီဖြုတ်ကြည့်လို့ရထဲတမှာတပလတခစပနာဘပက်မှုော်အုံး်ခဖြ်ပ်ရာျားာဖြတခုစတခုစီဖထာလိုတန်ကလအခသိ်းပ ဘာမှလှုပ်ရှားနိုင်တဲ့ ሷ ရင်တတ္တိတွေမရှိဘူးတဲ့တဘာဝတရားတက်တဲ့ညတာဖြစ်တယ်လို့ဒါကြောင့်မောမျက်စပြားကစက်ခုနတ်တုံမာကတမ်ပဇေထမျက်လုံးဟာမင်းတို့ဟာမဟုတ်ဘူးတဲ့တမ်ပဇေထအဲ့ဒီမျက်လုံးပေါ်မှာတနာနဲ့သိမ့်ပိုက်ပြီးတော့ငါးငါးဟာလို့အထင်နေလဲဆွဲလန်းပြီးတော့မနေရနလထကက တံ వో ပိနေနာဟိတายသုခายဝိသတိအဲ့ဒါလို့လွတ်ထောင်းလိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဟိတဒုက္ခလုံကချမ်းသာလာလိမ့်ပဲလို့ဒီလိုပြတာ။ပ်အြော်းမြန်ပြ်ပြလပမှာဆွလန်တမနဲအမြငကမစွနလွနင်ဘူးဆလိုရိပြ်နိုင်တဆိခဖြစ်တယ လူဒုက္ခတွေလာတာတော့လို့ဆိုတော့ကြည့်လေမျက်စိမှာတစုံတစ်ခုထိခိုက်လာပြီလို့ထင်တဲ့အခါကျတော့အော်ငါ့မျက်လုံးဆိုတဲ့အစွဲလေးနဲ့လူမှာတောကတွေဖြစ်လာတယ်။နှဲစုံတောကဖြစ်လာတယ်။တောကဖြစ်တယ်ဆိုတလုထ်လိောကဖြစုမင်မှုဆင်တောကဖြစ်မှဖြကိမပုမှု်းလိုတာနဲပ်နဲ့တောကဖ်ရာပေးဖြစသာ ဒါက <ao> Environmental... derecho... ြောင့်မို့အဲ့ဒီတော့ကဆိုတာကိုဖယ်ရှားနိုင်ဖို့အတွက်မျက်စုံပြန်လာအမြင်ကိုပြော်ခိုငာအမြင်ပြော်းနေဆိုတာတာကနေပီတေမာတဲအမြင်นี่တဲအမြင်ငါာဆိတဲအမြင်นี่ဟာတကတောမကန်အြင်မု်ဘူးမကတဲ့အမြင်မဟုတ်အရာကပြေားခိုင်းလို်တာပြေားခင်းိုလှငထာဘုဒ္ာဏ်တဲ့မ်နတဲမြ်ခုရလတယ အ <thriven> ဲ the here, and they the came... ့လိုရလာပြီဆိုတဲ့အခါမှာမျက်လုံးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စိုးရိမ်စိတ်ဆိုတာမရှိတော့ဘမျလုနဲပသ်ပု့သိပလဖြ်ျက်လုံကကာွို့ငးဟာကိတညမြဲဖို့ဆအနနဲ့ကသို်စရှိတေအကသောတတလာမရှိော့သူိုြောပုပီောတာ်းမဖတလညြစ်တတဏှာဒြ်ွကကောငမုကောပုပြကုသု်ာအကသို်တာ ဘဝဟိုတိရှိောက်တဲ့ကံနေလဲမလားတော့ကံနေမလားလို့ရှိရင်ဇာတိဆိုတာမလားဟုတ်နော်ဘဝဆိုရင်ဇာတိမားမာာ ਨ ပြိုမရဏလရတောကမှော့လတွခြွားတနပပြခငသသခတခခမရနေအခပပထာရတ် ဒီတौတံကိုဟောတော့ငါဖရာကဈေចောင်းနေမှာဟောတာဈေရွန်ចောင်းနေမှာဟောတဲ့အခါကျတော့သិပ္ပံနေကိုမျက်စောြပြကဲဈောနှာတသရအတသနရိမကလရရိသကခပတသကကိူမှရရနန်လုခစား ေမြရဲ့ have, ိတ်သွားရင်လည်းငါ့ကိုရိတ်သွားတယ်ငါ့ဟာဝရိတ်သွားတယ်လို့ခံစားရတာမခံစားရပါဘူး။ဟောမြက်ကူယူသွားရင်ငါ့ကူယူသွားတယ်ငါ့ဟာယူသွားတယ်လို့မခံစားရဘူးလေ။မြက်ကကိုမမဟုတ်တာပဲကိုတဲမှာသက်ဆိုင်။အဲ့ဒီလောက်ထိအောင်ကိုဒီခန္ဓာကိုယ်ရဲ့မိမိနဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့ယုတ်တရားနဲ့တရားလေးပေါ်မှာသင်္ခါရီပရတောပတ္တတခြားဟာအနမောင်် งาสุรันเนี่ยเว้ยตั๋วไปแล้วติชาอะเนาะตูมยางาไม่รู้บ้าหลุดรู้สึกตูว่าตบาวะเตတယ်ို့ติงคารကိုดิเซ็งเตียนกูไม่ติ่ได้อะยารู้ช အ <I'll> okay no? ာဟုပြောတယ်လို့ဆိုအနတ္တကိုမြင်တဲ့သဘောပဲ။နော်အနတ္တအနတ္တဆိုတာအောကိုပြာတာ။ုံမြင်တာလဲအတကိုမြင်တာပဲ။ငါဟာမုတုမြင်တာလပနကိအနတမြင်ဖိုုတရသွမှမြင်လု့ရတ်။အနိစ္စတု့ဒတုကဘရမ်ပေမဲ်မြင်လိတတရပကနစဟောပောနင််၊ဒုက္ခာဟောပြောနိ် လူတွေလည်းအတော်အသင့်သိကြတယ်။ဘာဖြစ်လို့တော့ဆိုရင်ကိုရှိ့ပါကိုတုံးနေတဲ့ပကံလေးကွဲသွားရင်အော်မမြဲဘူးဆိုတာသိတယ်နော်။ကိုဝတ်တဲ့အဝတ်ကလေးတွေဆုတ်သကပပလကသတကကပအမမတကိုသိလခုတတလအတက္ခသာဆစွကြတမခ အတ္တအတ္တမဟုတ်ဘူး။ငါမဟုတ်ဘူးငါမဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့ဒီအမြင်ကတော့မြတ်စွာဘုရားပွင့်လာမှဒီအမြငကိုမြနင်စာြားမတင်ာတရာတကိုပြောပီနေကတာကီတဆလရှိရကကျောပီတသမသာနိ်ဘူး။ငါူဆမုတွသုမရှိ အတ္တဆိုတဲ့အရာကိုကြောဖြတ်ခြင်းကမစွမ်းနိုင်ကြဘူးအနတ္တဆိုတဲ့အသည့်ကိုသူတို့ဘယ်တော့မမရောက်မြပေါမှာလေော့မြမ်းနေသေရာသရသ်မ်စင်ကမြတကတုတ်တနတ်မြမုလလော်ဖြစ်စတတမှမြုံမုံလေလော်သေတဲအရလေးပဲဖြစ်စီ မြဲတဲ့အရာရှိမဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တရားကျင့်နေတာမလိုတော့ဘူးအဲ့ဒီမြဲတဲ့အရာလေးကိုပဲမှီပြီးတော့နေလို့ရနိုင်တယ်ဘို့သာဝရမြဲအောင်တရားကျင့်နေရမလိုတော့ဘူးတရားကျင့်ရတယ်ဆိုတာမမြဲသည့်အတွေ့အကြုံဒီမမြဲတဲ့အရာတွေကိုတည်တိချာချာသိပြီးနောက်ဆုံးသငခတရကုန်ဆုရာနမျကမောကပြုနိုင်ဖိရအတွက်ညသောအကျင အော်မမြဲလို့မြဲတဲ့အရာမရှိလို့တရားအထောက်အာရတယ်တရားကျရတယ်လို့ဒီလိုဆိုတယ်။အဲ့တော့မြတ်စု်နဲ့ပသပီးတေဟောမျကုံာတငာမုအဲမျလုံးမှတွေ့ပီမနနအမျက်လုံမှတွေ့တမှုဖရာလကကာဖရလိုလရှငချသာခရ ज လိမ့်မောတ်။ เน่นๆแผ่ณาย์เน่นๆชันน่ะมาไปเมียๆแผ่ณาย์เมียๆชันน่ะโล่งว่าแผ่ณาย์โล่งว่าชันน่ะนะ겠ิเนี่ยปัตติไป ရဲ့စီနဲ့မြင်ရတဲ့အစင်းအယောင်မျက်စိထဲမှာထင်ဟလာတဲ့အစင်းအယောင်ဟာလည်းမင်းတို့မှာမဟုတ်သူမမုတတအဲမလ်တွေ့တာပီတမှာကြ။တိတ်လိုကပီတမှားချနဲ့စနကအဲ့ဒနနင်လရိရင်ခအစပွား်အလာဖြ်လာနိ်မယ်။ ဆင်းရဲမှူးတွေရလာနိုင်มั้ยကိုချမ်းသာမှူးတွေရလာနိုင်ပဲဒီလိုဆိုလိုတာเนาะအဲ့တော့လောကမှာလူတွေကမျက်စိနဲ့မြင်တဲ့အဆုံးအအရွယ်ပုံမှန်နဲ့သွားတွယ်တာပဲဘယ်လိုသိတ်ပိုက်တုံးငါဟာလို့သိတ်ပိုက်တာပဲအဆုံးဆိုတာကိုယ်တဏ္ဏမှာရှိတဲ့ရုပ်အဆုံးကိုလည်းကိုမြင်လို့ရတယ်ငာလုလည်သိပိုက်တာပဲအပြစ်မပစ္စညင်ငာလလ်သိ်ပိာပဲအဲ့ဒသိပကမှုတွကဖစေ်ကမု့ ငါမရှ Witches, weather, to, so you grow, you ိသေးတဲ့အတွက်ကြောင့်ငါဟာဆိုတော့မရှိဘူးလို့ဒီလိုရှုမြင်သုံးသပ်ပြီတော့မျက်စိအမြင်ရတဲ့အဆုံးအယုံတွေကိုလည်းပဲတွေ့တာပီတမှားတာじလက်ကလိလိာမလာ့မျက်စတဲခကရကိုအအကလာပီထငတယ်စဆုလိုတ်စုလို်တဲခါ ဘာပေါ်လာလို့ဆိုနောက်တဘာဝတစ်ခုอြသိေးပေါ်လာအဲ့ဒီပေါ်လာတဲ့မြင်သိတ်ကလေးอ่ะ ਨੇ ငါလားလို့ဆိုမဟုတ်ဘူးတဲ့ငါလဲမဟုတ်ဘူးငါဟာလဲမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီမြင်သိတ်ကလေးပေါ်မှလည်းပဲကောဏကငါဟာဆိုတဲ့အယူဆဲမထားကြနဲ့သူ့ကိုလည်းပဲစွန့်လွတ်လိုက်ကြစွန့်ွတ်တယ်ဆိုတာတွေ့တာပြီးောမနနဲ့တဏတွေ့ပီတော့မထားနဲ့ တွယ်ထားလို့လည်းမရဘူးလို့ဆိုလို့လည်းเนาะတွယ်လို့မရဘူးဆိုတော့ဘာလို့လုပ်ရုံဆိုရင်ဒီမြင်သိစိတ်ဆိုတာတွေကခဏလေးပဲဖြစ်တာအဲ့ဒီခဏလေးဖြစ်တဲ့အရာကိုတွတ်ပြီးတော့တွယ်လို့ရှင့်ဘယ်ဟာကိုတွယ်မှာတော့ကိုကတွယ်မလို့စိတ်แทကငါဟာလို့သိပလတချ်မမလမိတေကောလင်မြ်ှ်ပျ်စီသာတဲရာ ยาสอโซติงคาราเตอาริงาหาลุเปียวยิกูเปียวไล่เตเฉิงเล้งมาเวเปียงเลื้อตวาภีโฮอ่ะแต่เจ้าหมอลุต๋วยลุไม่อยากวุลุดิโลเล่เปียวจานะบ่เนาะมาปะต๋ ဖြစ်လာတဲ့မြင့်သိတ်စိတ်ကလေးရလဲငါဟာမဟုတ်ဘူးတခါအဲ့ဒီဒီသုံးမျိုးပေါင်းစုံလိုက်တဲ့အခါမှာစိနဲ့အာရဲဆုစညပမှုဆဖပါအဖလည်စကုတဖတာအားတ့်ပသပီးြပတဲအာစိုဆုစညပေတဲဖတ်တတးာလ်းငါဟာမဟုအပုမလ်တွေ့တာီတောမှားတယ် အဲ့ဒီဖတ်တာကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဒုက္ခဒုက္ခအတုက္ခမတုက္ခချမ်းသာတယ်ဆင်းရဲတယ်ချမ်းသာဆင်းရနခနဲ့မှားအမက္ောဒီစိ်ခစချက်မျုးာလည်မု်ဘူလ်မု်ဘူမျပ်ဖြတသာတတွအကုမြ်စွာသအိဟု်တ် အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်မျက်စိနဲ့ပတ်သက်တာသူကုံလောဖြစ်သွား။ကုံလောဖြစ်တော့မျက်စိနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အကုသိုလ်ဖြစ်เสียတယ်ခုမှမရှိတော့ဘူး။တွဲတာဆရာလည်းတခုမှမဖြစ်တော့ဘူး။တဏှာလည်းမဖြစ်ဘူး၊ဒိဋ္ဌိလည်းမဖြစ်ဘူး၊မန္တာလည်းမဖြစ်ဘူး။မဖြစ်တော့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဟိတ္တဒုက္ခတယ်။အခြေအနေတွေကောင်းလာတဲ့အခြေအနေတွေကောင်းလာတဲ့အတွက်ကြောင့်ဈာန်သံပဲ။အရေးတကြီးပထမဆုံးတွေ့ရမယ့်ဈာန်ကတော့တောကခင်းပြီးတေစလုံးအေချ် ပူပနဲ so ့ကြ well. ောင်းကြတယ်ဆိုတာမလာတော့ဘူးစိတ်နှလုံးဟာအေးမြသွားတယ်။ဘာကြီးပဲဖြစ်ဖြစ်ပူတာမရှိတော့ဘကောင့တတကိုမမုတကိုရှတပလေောသားလဲလူတမဖြ်ဘူးလ်လပင်တသလဲဘာမဖ်အလော်ြသတာတကိော်ထ í ော်ရှမြ်နိုင်ပရှင်လူာတောကဆိ เผပြောင်းနိုင်ပြီးလို့အဲ့ဒီတိုင်မဲ့နောက်ထပ်ဆက်ပြီးတော့စဉ်းစသက်တိုတထလရလထသတ သ <laughs> ူဆ uh, ိ make, ုင်ရာအကြောင်း၄အကြောင်းသူကသူဖြစ်ပြီးနောက်ဆုံးမှပြည့်စည်သွားတဲ့အရာပဲဖြစ်တယ်ပေါ့အဲ့ဒီနားထဲမှလာပြီတောထဟတတ်အတနာလဲငါာမု်ဟုတတ်အတနာလဲကြာပြီပျော်သာပဲတနေမှိအနားာလဲဖြစ်ပြီတောပြ်သားတဲအရာပဲ်ဆိုာလဲကာြီးပျော်သွာတဲအရာပဲငါဟာတတတာတခູ່မရှိဘကြောင် မတွေ့နဲ့အဲ့ဓာရေကိုစွန့်လွတ်လိုကလနအတိုခါမိစပအကခနမာဖြစတွကောငလာ့ဟမဟုပထအဲ့လတ်ထခရနထတအသပုံတနရ အတန်ရေကြောက်တိစိတ်ရပေါင်းလိုက်တဲ့အခါမှာဆက်သွေမှုဆိုတဲ့ဖတ်တာပေါ်လာတယ်အဲ့ဒီဆက်သွေမှုဖတ်တာလေးကလည်းငါမဟုတ်ဘူးငါဥစ္စာမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်မို့လို့စွန့်လွှတ်လိုက်ကြဒီလိုအသေးစိတ်ရှုပ်ုံရှူနီးတွေကိုမြတ်စွာဘုရားကရဟန်းတွေကိုနတ်တုံမာကတုံမာဟောတာအဲ့ဒီဖတ်တာရှိလာလို့ရှင့်လူဟာအတန်ကြားပြီးတော့ဒီတိုင်းနေတာမဟုတ်ဘူးလीตายရတဲ့အတန်လေးဆိုရင်ချမ်ာတယ် ဒုက္ခဖြစ်တယ်စိတ်แท้ပါမသားရတဲ့အတန်ကိုမကြိုက်တဲ့အတန်ဆိုလို့ရှိရင်ဒုက္ခဖြစ်တယ်နော်တာရလမမာလမဟှ်ကကတမကာမဟုတင်ခခြ်တလည်းပုတမုတုရှနင်ရမ်ဒကလပဲန့တနရနဲပ်ပြပောတာ အလုံးက၅ချက်၅ချက်အလုံးပဲတော့မယ်ကဲနှာခေါင်းနဲ့ပတ်သက်လာတဲ့အခါမှလည်းပဲဒီတိုင်းပဲတခနခဟာမဟု်ဘမုနခေါ်မှာရရှိလာတဲ့အနာလပဲဟမဟု်ဘူအန်အပေါင်ော်နန္ိိ်လေပေလာတယ်အဲ့ဒနနိိ်လေးလည်ာမု် အဲ့ဒီနန္တိစိတ်ကလေးပေါ်လာတဲ့နောက်မှာအာယုန်စိတ်နဲ့ဆက်သွယ်ပြီးတဲ့ဖတ်တာဆိုတာပေါ်လာတယ်ဒါလည်မမုနမကောပြုပီောစိတမှကောင်င်ချတ်မကေုစိင်ရုခမှုတဲနခုစัမှခစာမုလေပါ်တယမဟအသစ ตุ๊ซายาซายาဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အချိန်မှာမျက်စောပြားကရှုဖို့ခေါ်တာအကုန်လုံးကြည်ရမှာမဟုတ်ဘူးစမလုံလုံုဖွင့်ကြညလို်တဲခမာတွောအစဉင်းြပဲ်စိခမျ်စိနဲ်လာမယ်မြင်သိစိ်ပေါလာမ်ဆတွမှုဖာပေါ်ာမ်ခစာမှုဝောပောမ်အအာခသိ်ာတ်ခုမှငါလု့ရှိမ်အရာမရိဘူ आलोहा งาแล่บ่ฮู้ผูงาก็แล่บ่ฮู้ลูกดิลูกมันกันเนี่ยอเมนเนี่ยเนี่ยไนอองจุษาอัถวะมั้ยแกทุตุเวทมင်းซาได้อาคามทมင်းซาได้อาคามล่ะยาရှိတယ်ล่ะยาบ่มาอะยาตาลิป้อลาบีซวยแင်းซายินเมษ ్వర เมยาสิญญี3นับผูไอ้ล่ะยาโซราแลเตนนุหาบ ငါတို့ဟာလို့ဆိုပြီးတော့စိတ်ထဲမှာတွဲတံမထားနိုင်စွန့်နှုတ်လိုက်တယ်အဲ့ဒီစွန့်နှုတ်မှချမ်းသာနိုင်ပဲတဲ့အဲ့တွဲတားတွေမထားနိုင်အဲ့ဒီလျှာပေါမှာကြောကထင်းလာတဲ့အာဆာေါ်လာလေအဲ့ပောလျှာလ်းပဲငလ်မု်ငါ့ဟာ်းမဟုတ်သ်တု့ဟုတ်ဘူးဒကောမို့ဒီပေါ်မာလ်ပမတွဲတးနင်နဲ့စ်ထုလိုကြပ ไอ้หลู่เหลย่าเนี่ยอย่าตาณครุส่งไล่ได้เวลาอย่าตากูตีแต่ไส้เกลีปอล่ะเลยไอ้นี่ตีแต่ไส้เกลีกูเลยเวงาหาลูกตวาพี่แล้วไม่ซวยเลยเนี่ยตัวอะไรเวงาไล่ไม่รู้กูงาหาเนี่ยไม่รู้ลูกอ๋อท่านเมซายเซญญินต้งดับผู้ก็เปล่าเนาะอ๋อเนาะแล้วแต่กะไ အ <fundatana> anyway. ဲ့ဒီဖတ်တတ်လာတဲ့အခါကျတော့မှကောင်းတဲ့အရာသာလေးဆိုလို့ရှိရင်လူကကျေနပ်တယ်ပျော်ရွှင်မကောင်ရသာဆလရမကြိခဖြတကောမမရဆရခစာမုမင်ရှာအလခံပေါလာ်အဲပလတဲခစမုတမုလော။ထမင်ပဲာကိုအရံပြုပတစသုံးဖု စလိုရာကဒီအစွဲလန်းနေကိုမျက်စောပြဟာဖြုတ်ဖို့ရဟောနေတာတခုစီတိခုစီအဲ့တော့ဇာနေနဲ့တော့အစုံဟောတာဗောအစုံဟောတဲ့အခါမှာကိုရှုရတဲ့အခါမှာတခါတည်းအကုန်ရှုလို့မရဘူးဆိုင်းရဆိုင်းရလေးနဲ့ပဲကြည့်ပြီးတော့ရှုရညစီနဲ့အစင်အာယုံကိုမြင်တဲ့အခါမှာညစီဆိုင်းရတွေကိုရှုနားနဲ့အတန်းကိုကြားတဲ့အခါမှာဆှနကအရတဲခါမှာ်ရဆု် လျာနဲ့အရသာခံစားတဲ့အခါမှာဆ ায় ာဆ ায় ာတွေကိုရှုလို့ဒီလိုဆိုလို့နေ။နောက်ခန္ဓာကိုယ်လေးကကိုယ်ခင်နတဆရိုနက်အသားနိုင်တဲေရနဲ့ထ်။ထိတဆရင်ထိမမကောောထိာပျောပော့ထသုပုံွေးနွေလာသု်ာတ်ခုခရှိမှာပေါ့။ ไอ้นี่มาขนานโกสร้ะกายัพปตาระก็เลยไปงา่่บ่ฮู้ที่เด่พุทธัพพยุสสร้ะแล้วงา่่บ่ฮู้เบย่ามะงา่่บ่ไอ้นี่นครป้องส่งโหลถีมั่นติ่เด่ ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အခါမှာဆက်သွဲပေးမှုဆိုရင်အာယုံနဲ့စိတ်ကိုဆက်သွဲပေးတဲ့ဖတ်တာဆိုတာလေးပေါ်လာတယ်။ဒါလည်းပဲငမမဟအပမုကြောပုပြစိထမှခစမှုတေပပေါလာနေပဲ။အခစာမုလေးတလပဲမတကနှရမ်ခခပဲပေတိုင်းမှာပဲထ်းိုင်ထင်် ထိုင်နေတဲ့အခါမှာအခုလိုသဘာဝတရားတွေရှိတယ်ဆိုတာဒါတတိထားပြီးတော့သိမြင်ဖို့ပေါ့မြတ်စွာဘုရားကအဆဲလန်းနေအထင်အမြင်တွေအလုံးပြုတ်တော်ခေါ်တဲ့တရားတရားအဲတော့ဒီကမဋ္ဌာအမထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အယတ်သေးမှကိုယ့်ကောကိုယ်ဒီတင်စကိုလွထာတဲပုဂ္ဂို်ဆလု့်လုပ်လောပြင်းစာကီလုထင်ကင်းထ်လ်ပကတရားမရဲမြ်ပဲ အဲ့ဒီလိုမရှုစင်မြင်နိုင်ဘူးဆိုရင်ပြဿနာတွေ bari တက်လာတော့ဆိုတော့လောဘတွေဖြစ်လာနေပြီဒေါသတွေဖြစ်လာနေပြီဖြစ်လာတဲ့လောဘဒေါသကိုအเจ้าမြုပ်ပြီးတော့အကုသိုလ်တွေနောက်ကသိတတနီကာမြစပ်အဲမဖြတန်ဖဲ်တနမှာထမော်လုရောငတာတနှန်ပဲကောမရစ္ည် ကြည့်နေတာလည်းမဟုတ်ဘူးနားထောင်နေတာလည်းမဟုတ်ဘူးအနေခန်းကနေအနံ့ရနေတာလည်းမဟုတ်ဘူးလျှာနဲ့အရသာခံနေတာလည်းမဟုတ်ဘူးခန္ဓာကိုယ်အထီးတွေးနေအထီးတွေးနေတာလည်းမဟုတ်ဘူးစိတ်ကနေအာယုံတစ်ခုကိုယူပြီးတော့ဂျံတွေးနေတယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာကြည့်စိတ်ရဲ့ဂျံတွေတဲအာယနက်ငမဟု်ဘမု်ဘူတွနေတအလ်းငလ်မု်ဘူာလ်မုတ်ဘူ အဲ့ဒီနှစ်ခုပေါင်းစပ်လို့ဖြစ်လာတဲ့ចံတိစိတ်ကလေးရတယ်။ငါလည်းမဟုတ်ဘူး၊ငါလည်းမဟုတ်ဘူး။သူ့သဘာဝအတိုင်းဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီလိုចံတိစိတ်ဒီသုံးမျိုးပေါ်လာတဲ့အခါမှာအာယုံနဲ့စိတ်နဲ့ဆက်သွယ်ပေးမှုထိ�္ခိုက်မှုလေးတွေဝင်လာတယ်။အဲ့ဒီဝင်လာတဲ့ဖတ်တာဆိုတာလဲငါလည်းမဟုတ်ဘူး၊ငါလည်းမဟုတ်ဘူး။ထိ�္ခိုက်မှုအရှိန်ကြောင့်စံတာတယ်၊ဆင်းရဲတယ်ဆိုတာပေါ်လာတယ်။အဲ့ဒါလဲငါလည်းမဟုတ်ဘူး၊ငါလည်းမဟု်ဘုစု့။ ὢᾃᾤ ῤἘ ခု i n a n z မ ፕ ᾴ � i e n d Ensuite, ὢ�ᾱᾙ យ ያ ῟ᾤ� tablesia from p a ာ a d i s e ὢἶ ᱅ᾴᾕ� jaki ὀṕᾙამრ � burnout Mayo thumb. Welcome. m a y b e n a လ e n Regarding. Onesha lakana stone stone stone stone stone stone stone stone stone stone stone stone stone stone stone stone stone stone stone stone stone stone stone stone stone stone stone stone stone stone stone offshore 用ဖြ k a 欧順 Shakesh בה シェ рут 手 R DJUha 趴停 artificial kami i n i t i က t i v e 抅忌 eighty c h a m တ i t 抋忌 t h a င် s g i v i n g 鲜鱼 h Sturt muitos years l a t ှ r we must h ာ v e realized that these coming and I come having a chance 生意味方便 like <laughs> aim to look at these standing by a Як 기� estarShara Ram already in their channel 润里妈 he xvanna mu'mu,eya vampire dia yamu,ye xad ze v e สัลลัมุไม่ရှိတော့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ឧបတာဏะនិโรธာဘဝនិโรธတော့ပဲสัลลัมุちょ่งငိ้งตာเတြိုင်တကရ ase နင်တဲ့ကတားလုပ်နေလည်းအဲုちょ่ရှင်ဘော့စ်ပေါ်လမုဆိုတာ ਨ ေဖာရခြင်းဆာနဲ့ちょင်ชာဇာတာမရဏชาติちょငိ้งာနဲ့ အိုဉာဏ်တေကျဉ်ဆိုတာလည်းပဲချုပ်ငြိသွားရဲအချသားတခုပန်နကစိမှပူရတာ၄မထိနိုင်လို့ငတုခကိ်မှုေါမနတစ်မှု၄ပယိပငမှု၄ဆုာခုသာပြီောဆုံမှာုမမြဆုံတ်နိဗ္ရရှနင်ပါဖြစ်် ရောဂါမှာဒုက္ခတွေအဆုံးမတတ်သေးသမြဒီဒုက္ခတွေမကုန်သေးသမြတဏှာရဲမှာဆင်းရဲဒုက္ခတွေကကြုံတွနေကြအောင်ပါပဲဒုခဆိတာားကခောမုတ်အခုမျိးစုံနနာလျှကုစိ်ဆာတွနဲ့်သွပီြစတတွအီဒုခတရခုံမှုရရှိသာမှသာလေ ကြံတဲ့ဒုက္ခတွေရောဒုက္ခမှန်သည်။အကုလုံချုပ်နေတယ်။ဒါကြောင့်မလို့မြတ်စွာဘုရားဓာရီဘုတတ္တဝရတွေဟာငါလို့ထင်နေကြတယ်။ငါဟာလို့ထင်နေကြတယ်။အဲ့ဒီငါလို့ထင်နေငါဟာလို့ထင်နေဆိုတော့အစွဲလမ်းနေကြောင့်ပဲတဏှာရဲကနေမထွက်မြောက်နိုင်ကြဘူးတဲ့။တကယ်တော့ခတသက်ြ်ပကတသက်မာချုသာခြင်းဖြစတ်ဆိတ်တာကာမြ်ဖြစ်တ် နတ်တုံမကတုံမများစွာများကအခုလိုခေါ်လာဖြစ်ပါတယ်။တာယုဒ္ဓဋ္ဌိကေမှာနတ်တုံမကတုတ်မရှိင်ငဟာမရှိဆတဲခစဉ်ခဖြလု့ဒတကတော့်သဘောါဖသဘောနိုင်တယလ်းပမှုခခဲတဲတာတုဝပဿာရငမှာဒီာတရာကချိန််ပြီော အြိမြိနုံးွင်နင်ပဲဆိုလှိ်ဘု်းတတရဲ့တာရှိယ်။မှာွေးနေတဲ့အမြင်တွေတွင်တာမှုတွေရှင်းချနိုင်မှာဖြစ်တယ်။သူအမြင်မှားနေတဲ့တွင်တာမှုကု်ရှာနင်လုရှိကတရားတလ်းောပါစေမှာဖြ်ပြီးနောက်ဆုံးတာယဝကလွဖုလမ်ော်းပ်ရော်နင်တ်လု့ကိုစီကိုစီသဘောကြပြီးရ်ချ်ကြုပ်အာထုနိုင်ကြပါစေကုန်သတည် ကဲမေတ္တာပို့ရအောင်တတဝာများစွာတတဝာများစွာပြေယံ ग्वा ပြေယံ ग्वा ချမ်းသာကြပါစေချမ်းသာကြပါစေမေတ္တာရေချမ်းမေတ္တာရေျကပစသကမိချ ဝိညာဏံပြေပါစေဝိညာဏံပြေပါစေဓမ္မဒရံပြိဝိတ္တဝါနဝိသာသဗိတမုဟတံအစရမရာတိတိပါဝနိဗနရတုာရောဓမ္မဒရံလောဘာမေိတောင်းပျောက်ကြတစကိုပြိဝတ္တဝနာရင်ပြတောကကြရနာကရအကုန်သော ဝိဒါတဝိပူစာညေနောကိလေသာစေတောဟုသမ ्या တို့သည်တမုဟတာပိဉ္ဇာဘ်တွင်ရေမတင်တကဲသို့กิစင်တွင်ြေားပေမယော်ပဲဖြ်ောင်သည်တူစင်စ်ပတွငဖြစ်ကြပါစေကုန်အဆမအခင်လဲကွာနာခင်လဲ်ခင်းလဲရှင်းတသောတတိပဝု်ကိေသာဟုပုခိန််ကြီးယစစဖြစပေထသော နိဗ္ဗာန်ံနိဗ္ဗာန်ဟုခေါ်အေမြောတော်တို့တာရောတရားချစ်ခင်စိတ်ကောင်းဝညာသူတော်စေမြားတို့သည်ယန္တုပါရမီအစင်စ်မြင်နေမြငမလင်ပုံသေးဆကရောကတော်မူကြပစေ်